اگر اپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو جلدی سے جا کے سبسکرائب کا بٹن دبایا اور بیل ائیکن کا بٹن دبانا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ یہ چھٹیاں جی جو ابھی تک پروپوز یہ ہے حالانکہ یہ چھٹیاں طے ہوتی ہیں ہماری اسٹرنگ کمیٹی میں یا ورکنگ کمیٹی کی میٹنگ میں تو اس میں نارمللی اب اس میٹنگ بلانے کی ضرورت بھی ہے نہیں بھی ہے تو یہ لاسٹ بن جو اشرا ہے دسمبر کا اسی میں ہی چھٹیاں ہوتی ہیں میرا خیال ہے سے لے کے 2 تک ہی فزیبل بنتی ہے کیونکہ ہم 19 سے لے دو تک نہیں کر سکتے کیونکہ بیچ میں ویکینڈ آتا ہے اکتیس اور نیو ایئر بھی ہے فرسٹ کو تو میرا خیال ہے اکیس سے لے کے دو تک ہم جو ہے وہ چھٹی کا